بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبد القدوس اسلام آباد سے تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ محترمہ مریم نواز شریف لندن سے واپس پاکستان آ رہی ہیں لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو کے نقش قدم پر چلنے کے فیصلے کے ساتھ آ رہی ہیں نہ صرف وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کا جو استقبال ہے وہ اسی انداز میں ہو اور اسی لیول کا ہو کہ جب وہ لاہور میں لینڈ کریں اور استقبال کے جو مناظر ہوں تو میڈیا میں جو ان کے اینکرز ہیں جو ان کے وظیفہ خار ہیں وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو استقبال ہوا تھا اس سے موازنہ کریں اور یہ جملہ بار بار بولا جائے کہ آج کے دو کی بے نظیر بھٹو مریم نواز ہیں میڈیا کو بڑا کروڑوں اربوں روپیہ تقسیم کر دیا گیا ہے اس تاریخی استقبال کے ساتھ ساتھ ایک اور دلچسپ پہلو جو ان کی شخصیت کا ان کی سیاست کا اور جو انہوں نے تازہ ترین فیصلہ کیا ہے اس میں بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ مشترک نظر آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس طرح بھٹو کی پھانسی کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو نے پارٹی کو اپنے انکل سے پاک کر دیا تھا جو بھٹو کے قریبی ساتھی تھے ان سے پاک کر دیا تھا اسی طرح محترمہ مریم نواز شریف نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ کہ وہ مسلم لیگ نون کو بوڑھے شیروں سے پاک کر دیں گی جو انکلز ہیں جو انکل گروپ ہیں ان سے وہ جان چھڑا لیں گی اور نئے اور نوجوان خون کو سامنے لائیں گی پی ٹی آئی کی جو عوامی مقبولیت کی لہر ہے اس کے توڑ کے لیے اب نون لیگ کی اوور ہالنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ناظرین اور جو پرانے سیاستدان شہباز شریف کے اور نواز شریف کے بہت قریب تھے اور اپنی اسی سینیورٹی کی وجہ سے محترمہ مریم نواز شریف کی قیادت کو تسلیم کرنے سے ہچکچاہٹ کا اظہار کر رہے ہیں یا پوری طریقے سے ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے یا یوں کہنا چاہیے کہ پوری طرح ان کا حکم نہیں مان رہے انہیں یا تو سائڈ لائن کر دیا جائے گا یا پارٹی سے نکال دیا جائے گا ن لی کے بوڑھے شیروں کا یہ جو عبرت ناک انجام ہے اس کی تفصیل ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے اور اس فیصلے کے جو پس منظر ہے اس سے بھی آگاہ کریں گے اور جو ممکنہ پیش منظر ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تفصیل بھی شیئر کریں گے کہ اس فیصلے کو کھسیانی بلی کھمبا نوچے کیوں کہا جا رہا ہے کیونکہ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف جن لوگوں کو باہر نکالنا چاہتی ہیں پارٹی سے بوڑھے شیر قرار دے کر وہ آلریڈی پارٹی چھوڑ چکے ہیں ان میں بہت سے ایم این ایس بھی شامل ہیں ایم پی ایس بھی شامل ہیں اور وہ اگلے عام انتخابات میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے کے لیے عمران خان کے ساتھ رابطے میں ہیں یہ سارا معاملہ کیا ہے اس کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں جی ناظرین آپ نے سنا ہوگا کہ خسیانی بلی کھمبا نوچے یہ محاورہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب آپ کسی ناکامی کو اپنی کامیابی قرار دینے کی کوشش کریں یا کوئی ایسا فیصلہ کریں ایک ایک کہیں سے شکست کھانے کے بعد پھر کوئی ایسا فیصلہ کریں اور ظاہر یہ کریں کہ نہیں اس میں میری کامیابی کی چھپی ہوئی ہے یہی حال نون لیگ کا ہے کہ نون لیگ کے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ نون لیگ کے پچاس کے قریب ارکان قومی و صوبائی اسمبلی اس وقت خان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ اگلے عام انتخابات میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ حاصل کرنے کی یقین دہانی پر نون لیگ چھوڑنے پر تیار ہیں لیکن خان نے اس سے پہلے اپنی ایک چار رکنی کمیٹی بنائی ہے جو ہم نے آپ کو پہلے بھی پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ جناب اسد کیسر جناب شاہ محمود قریشی جناب فواد چودھری اور جناب حماد اظہر ان چار شخصیات پر مشتمل ایک کمیٹی ہے جو 18 نون لیگی ایم این اے اور 32 ایم پی اےز کے جو حلقے ہیں ان کا تجزیہ کر رہی ہے کہ وہاں سے پی ٹی آئی کے امیدوار کون تھے اور اگر یہ لوگ پی ٹی آئی میں آتے ہیں اور بلے کے نشان پر الیکشن لڑتے ہیں تو ان حلقوں سے جو پی ٹی آئی کے سابق امیدوار تھے جن میں سے بہت سو کی اب کامیابی یقینی ہوگی انہیں اب کس طرح اکاموڈیٹ کیا جائے گا یہ سارا معاملہ زیر غور ہے اور اس کی رپورٹ جلد خان تک پہنچائی جائے گی اور جوں ہی عام انتخابات کا اعلان ہوگا یہ پچاس پچپن لوگ پی ٹی آئی جوائن کر لیں گے کیونکہ ن لیگ تک یہ اطلاع پہنچ چکی ہے اس لیے محترمہ مریم نواز شریف اور میاں محمد نواز شریف نے یہ ہنگامی فیصلہ کیا ہے رانا ثنا اللہ کو بھی اس لیے طلب کیا گیا تھا کہ جو خفیہ لسٹ لندن تک پہنچی تھی اس پر غور و خوص کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو پیچھے کیا جائے ان لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا جائے اور ان کی ریٹائرمنٹ کا شوشہ چھوڑا جائے تاکہ خان کے ساتھ ان کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے وہ کمزور ہو جائے لیکن خان بھی کچی گولیاں نہیں کھیلا وہ جانتا ہے کہ ایسے مواقع پر ایسے ہتھ استعمال کیے جاتے ہیں اور بوڑھے شیر قرار دے کر جو نون لیگ کے جو ایم این ایز اور ایم پی ایس کو ریٹائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ کسیانی بلی کمبا نو جتراض ہی ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے جب پیپلز پارٹی کی کمان سنبھالی تھی تو قائد عوام ظلفکار علی بھٹو کے جو قریبی ساتھی تھے جنہیں انکل گروپ کہا جاتا تھا اور رفتہ رفتہ ان سے جان چھڑا لی تھی یا تو انہیں پچھلی سفوں میں دکیل دیا گیا یا نظر انداز کر دیا گیا یا بالکل ہی پارٹی سے نکال دیا گیا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب محترمہ کی شہادت کے بعد جناب آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی کی کمان سنبھالی تو انہوں نے بھی جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے قریبی ساتھی تھے ناہید خان ان میں سب سے پہلا نمبر تھا انہیں بھی پیچھے دھکیل دیا اور اپنے چہیتوں کو پیپلز پارٹی میں مرکزی اہمیت دے دی یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں دو بار کمان تبدیل ہو چکی ہے ایک بار کمان اس وقت تبدیل ہوئی جب بھٹو کے ساتھیوں کو پیچھے ہٹا دیا گیا اور بے نظیر بھٹو نے اپنی نئی ٹیم منتخب کی اور دوسری بار تبدیلی اس وقت آئی جب آصف علی زرداری نے بے نظیر بھٹو کے قریبی ساتھیوں کو پیچھے ہٹا لیا اور اپنی نئی ٹیم تشکیل دی پیپلز پارٹی کے مرکزی قائدین کی اس لیے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ محترمہ مریم نواز شریف جو یہ فیصلہ کر رہی ہیں جو پرانے نون لیگی سیاست دان ہیں خاص طور پر نواز شریف کے اور شہباز شریف کے قریبی ساتھی ہیں اور پچھلے تیس چالیس سال سے مختلف حلقوں سے ایم این اے منتخب ہوتے آ رہے ہیں ان کو ہٹا کر اب نئے لوگوں کو سامنے لانا چاہتی ہیں اپنی نئی ٹیم بنانا چاہتی ہیں تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ ان سے کمفرٹ فیل نہیں کر رہی ناظرین اس فیصلے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز شریف ایک بار پھر فوج کے خلاف بولنا چاہتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرنا چاہتی ہیں کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ وہ سودا ہے یہ وہ چورن ہے جو عمران خان بیچ رہا ہے جبکہ یہ یہ چورن خود نواز شریف نے بیچا تھا اور کامیابی حاصل کی تھی بے نظیر بھٹو نے بیچا تھا اور کامیابی حاصل کی تھی اس لیے وہ خود یہ چورن بیچنا چاہتی ہیں لیکن جو پرانے اور جہاں دیدہ اور گھاک سیاست دان ہیں پرانے نون لیگی گھرانے ہیں وہ اس یہ چورن بیچنے کی سخت مخالفت کر رہے ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں ان سے آگاہ کر رہے ہیں کہ پھر بعد میں بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں خان تو چونکہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے خان کے ساتھی بھی خان کے ساتھیوں کا بھی یہی مشن ہے یہی حال ہے یہی جذبہ ہے اس لیے تو انہیں تو ان ان خطرات کی کوئی پرواہ نہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو جانے کی صورت میں درپیش ہو سکتے ہیں لیکن جو پرانے نگی گھرانے ہیں ان میں سے بہت سے محترمہ مریم نواز کو یہ راستہ اختیار کرنے سے روک رہے ہیں اور محترمہ مریم نواز چاہتی ہیں کہ وہ اس گو مگو کی صورتحال سے باہر نکلیں اور ان کے ساتھ وہی لوگ کھڑے ہوں کہ جب وہ چیلنج کریں جی ایچ کیو کے خلاف بولیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولیں تو وہ ان کی آواز میں آواز ملائے ان کی پوری پارٹی ایسا نہ ہو کہ صرف مریم نواز اور ان کے چند قریبی جو आती हैं वो तो اسٹیبلشمنٹ خلاف بول رہے ہوں لیکن باقی لوگ خاموش رہیں یہ اس طرح ناکامی اور کمزوری کا تاثر جاتا ہے اس حد تک تو مؤتیاں اس حد تک تو محترمہ مریم نواز شریف کا موقف درست ہے کہ قائد کے ساتھ سب لوگوں کو ہم آواز ہونا چاہیے ہم آہنگ ہونا چاہیے اس لیے اب زراۓ کا کہنا یہ ہے کہ نون لیگ میں بہت بڑے پیمانے پر اکھاڑ پھسڑ ہونے والی ہے اور ناظرین یہ جو تاثر لندن سے پھیلایا گیا ہے اور خ نون لیگ کے جو چہیتے اینکرز ہیں انہوں نے یہ تاثر کریٹ کیا ہے کہ جناب بوڑھے شیروں کو فارغ کیا جا رہا ہے ریٹائرمنٹ دی جا رہی ہے اس کی ایک اور اہم وجہ مریم نواز کے استقبال کو تاریخی بنانا بھی ہے اس فیصلے کا تاثر دیکھ اس بڑے فیصلے کا تاثر دے کر نون لیگ کے جو تمام ٹکٹ ہول ہو لیگ کے جو تمام ٹکٹ ہولڈرز ہیں اور جو سابق ایم این اے اور ایم پی ایز ہیں موجودہ ایم این اے اور ایم پی ایز ہیں انہیں یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ مریم نواز کے استقبال کے لیے بڑے پیمانے پر لوگوں کو لے کر لاہور نہ پہنچے تو انہیں ریٹائر کر دیا جائے گا اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ ہر ایم ایل اے اور ذمہ لگایا گیا ہے کہ انہوں نے پانچ پانچ دس دس ہزار لوگوں کے قافلے لے کر لاہور پہنچنا ہے اور وہاں پر حاضری بھی لگوانی ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ اتنا بڑا کافلہ آیا ہے جس نون لیگی رہنما کا کافلا ان شرائط پر پورا نہ اترا اس کا ٹکٹ کینسل سمجھا جائے گا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک طرح کی سیاسی بلیک میلنگ بھی ہے لیکن اب مجبوری ہے نون لیگی ایم این ایس کی اور ارکان اسمبلی کی کہ محترمان مریم نواز شریف کا انداز بہت بکٹرانہ ہے نواز شریف سے بھی زیادہ سخت ہے اور انہیں خدشہ ہے کہ اگر وہ کہ اگر وہ استقبال کے لیے دیے گئے اہداف پر پورے نہ اترے تو وہ اپنا ٹکٹ کینسل ہی سمجھیں اس حوالے سے ناظرین جو مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبد القدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے دوستوں کا اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ